Добрий день, мене звуть Антон Волов, спеціаліст по роботі із замовниками майданчику «Єтендер». E Сьогодні ми розглянемо питання, які виникають під час реєстрації організації чи уповноваженої особи, а також відновлення доступу до особистого кабінету користувача. Для подальшого аналізу прикладів потрібно розуміти, яким чином працює система. При реєстрації першого облікового запису він автоматично визначається адміністратором організації. Всі подальші реєстрації з аналогічним кодом «Ідерпу» чи визначаються працівниками, які підтверджуються адміністратором. Перший випадок – коли відбувається реєстрація організації і система сповіщає, що така організація вже зареєстрована, але у вас немає жодної інформації про попередні реєстрації та, відповідно, доступу до них. Потрібно подати заявку в системі, Далі – сформувати письмову заяву з проханням зробити новий обліковий запис з відповідною електронною адресою головним, тобто адміністратором, на майданчику та надіслати відповідний лист на пошту служби підтримки. Другий випадок – коли в організації призначено ще одну уповноважену особу та для неї потрібно зробити окремий кабінет. Як і в першому випадку, потрібно пройти реєстрацію та подати заявку на приєднання в якості працівника до організації. Після чого в кабінеті адміністратора в розділі «Моя організація» у вкладки «Працівники організації» буде відображена така заявка, яку потрібно підтвердити та обрати відповідну роль. Третій випадок. Досить часто виникає, коли в організації була звільнена уповноважена особа, але не передано логін та пароль для входу в особистий кабінет. У такому випадку, щоб продовжити роботу з існуючими закупівлями, потрібно відновити доступ. Якщо вдалося встановити Логін користувача та є доступ до відповідної пошти, в такому випадку можна скористатися формою відновлення паролю. Якщо Логін відновлено, але доступу до електронної пошти немає, потрібно сформувати письмову заяву з проханням встановити тимчасовий пароль для облікового запису з відповідною електронною поштою та надіслати лист на пошту Служби підтримки. Якщо у вас є побажання стосовно тем, які потрібно розглянути в наступному відео, ви можете залишити їх в коментарях під цим відео.